<سكلم> <سكلم> <سكلم> يا عينه اللي الدمع مثل الغمامة على فراق الغالية نور الأعيان شخه وشخه فقدها جرح دمي قد ما خفوك واشعل بقلبي احزان هي جدتي وهي فرحتي وابتسامي نبع الحنان ولا مثلها انسان خذها منا الموت لرب الأنا والحزن فيني يكوي قلبي بنيران من عقبها أيام صارت ظلامي ودموع عيني كأنها سلالم زا هي جست وهي فرحتي وابتسمي نبع الحنان اللي ولا مثله انسان وبسلا السلا عني وضاع المرامي والهم في قلبي بنا صرح وركان اشوفها في كل لحظه امامي طفل يجيني دايما بكل الاحياء يتوهي فرحتي وابتسامي نبع الحنان اللي ولا مثله انسان يرحمها رب الكون مولى الانامي يسكنها في جنه وروض ورضوان شيخ الغلاط هر قلوب الانامي ذيك الكريمه الطيبه طول الازمان هي جدتي وهي فرحتي وابتسامتي نبع الحنان اللي ولا مثلها انسى شخه وابوها شخ عالي المقامي تحب كل الناس من طيب واحسان كانت سندنا وفالشده يد حزامي عزوه وذخر للناس ما ردت انسان حنان لي ولا مثلها انسان يبكون الناس من غلا واحترامي وصيتها طيب مثل عطر ريحان بناتها يبكون حزن وآلامي وحيدها محمد حزنه ولا وهي فرحتي وابتسامي نبع الحنان اللي ولا مثلها انسان <تصفيق> وانا حفيدتها وهذا كلامي ارثيها وابكي فالحشا ثار بركان وباسمها تسمت أغلى الأسامي شخه هذا الاسم له قدر وشان يالله تجبر كسرنا اللي تنامي تربط علينا بصبر نوم ومان وسلوان هي نبع الحنان اللي ولا مثله انسااه